Τώρα, αν είναι μία εργασία που τη μεταφέρω στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα... Στην ε, πρωί, πριν ξεκινήσω τη δουλειά μου, κάποιοι το κάνουν το προηγούμενο βράδυ, αφιερώνω 3-4 λεπτά για να κάνω μία λίστα με όλα όσα έχω να κάνω μέσα στην επόμενη μέρα. Μέσα στη μέρα, μάλλον. Εντάξει. Πρώτα γράφω τις τρει πιο σημαντικές εργασίες που έχω να κάνω και μετά γράφω όλες τις υπόλοιπε και ξεκινάω όταν δουλεύω, ξεκινάω από την πρώτη εργασία που έχω στη λίστα μου και δεν πάω παρακάτω μέχρι να την έχω ολοκληρώσει. Όταν ολοκληρώνω την εργασία, τραβάω μια γραμμή. Τσακ. Και τη σβήνω. Έχοντα αυτή την ικανοποίηση ότι έχει ολοκληρώσει μια εργασία και μια ακόμα και μια ακόμα. Αν δεν προλάβω μια εργασία να την ολοκληρώσω μέσα στην ημέρα, τη μεταφέρω στη λίστα τη επόμενη μέρα. Τώρα, αν είναι μια εργασία που τη μεταφέρω στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα, στην επόμενη μέρα αν δω ότι αυτό το πράγμα πάει για ξέρω εγώ, πέντε μέρε ή μια, δύο εβδομάδε, μετά καθουμε και αναρωτιέμαι, λέω αυτή την εργασία γιατί τη μεταφέρω εδώ και τόσο καιρό. Μήπω είναι μια εργασία που δεν πρέπει να την κάνω. Μήπω είναι μια εργασία που πρέπει να την κάνω. Μήπω είναι μια εργασία την οποία χρειάζεται να την αναθέσω σε κάποιον άλλον. Οπότε λοιπόν, αν δω ότι κάποιε εργασίε μεταφέρονται από τη μία μέρα στην άλλη συνεχώ, βλέπω μήπω τελικά πρέπει να βγει από τη λίστα μου αυτή η εργασία. Το να έχω όμω αυτή τη λίστα συνολικά με στην ημέρα μου. Λειτουργεί πώ, σαν πηξίδα. Γνωρίζω να πάσα στιγμή τι χρειάζεται να κάνω για να φτάσω στου στόχου μου. Το έχω μπροστά μου γραμμένο. Αφιερώστε 3-4 και κάντε μία λίστα με όλες τις εργασίες που έχετε να κάνετε αύριο. Μετά, ξεχωρίστε τις 3 πιο σημαντικές, Τώρα λέω 3 μπορεί να είναι 4, μπορεί να είναι 5 πιο σημαντικέ, μπορεί να είναι πιο σημαντικέ εργασίε. αλλά ας πούμε 3 πιο σημαντικέ που πρέπει να γίνουν αύριο. Και μετά, σημειώστε δίπλα από κάθε εργασία. Πόση ώρα πιστεύετε ότι χρειάζεστε ή πόση ώρα χρειάζεται η κάθε εργασία ή πόση ώρα είστε διθυμένοι να αφιερώσετε στην κάθε εργασία για να την κάνετε. Ξεκινάει η μέρα μου, έτσι. Και λέω σήμερα, α πούμε, έχω ραντεβού, ξέρω εγώ, στι ε, 12 ώρε για παρουσίαση. Ωραία. Πόση ώρα χρειάζομαι, γράφω. Άρα λοιπόν, ραντεβού, ε, παρουσίαση, γράφω δίπλα ε, 30 λεπτά. Οκ. Okay. Ή εγώ, ωραία, έχω να πάρω τηλέφωνα. Θα αφιερώσω το απόγευμα 6 με 8, 2 ώρες, οπωσδήποτε, να πάρω τηλέφωνο. Άρα λοιπόν, προσκλήσεις υποψηφίου, παύλα δίπλα, 2 ώρες. Έτσι. Έτσι λοιπόν, βλέπετε τις εργασίες σας και μετά δίπλα από κάθε εργασία στη λίστα σας, γράψτε πόση ώρα πιστεύετε ότι χρειάζεται ή είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε για τη συγκεκριμένη εργασία εκείνη την ημέρα. Έτσι. Και μετά τι θα κάνετε. Προσέξτε λίγο. Θα πάρετε αυτέ τι εργασίε με αυτέ τι ώρε που έχετε αποφασίσει, προαφασίσει και θα τι βάλετε στο ημερολόγιό σα, δεσμεύοντα εκείνη την ώρα για αυτή τη συγκεκριμένη εργασία μόνο. Και τίποτα άλλο. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Marketing", θα βρει το link στην περιγραφή.